I go so wild, drunk, stand, mirrors, bows, shop, El Trans Cabaret és una iniciativa que va sorgir al mateix temps que va néixer Cultura Trans. Va ser una de les primeres coses que hem de decidir fer. Una miqueta perquè teníem al nostre voltant gent que estava fent... Eh, coses escèniques al voltant de l'Otrans, persones trans doncs, que tenien inquietuds artístiques i era una forma doncs, com de donar cabuda i visibilitat a aquestes altres, bueno, altres formes de viure a però sí com una, una eina diferent a l'hora de, de transmetre el nostre missatge. estem tot l'any pensant en això, no? O sigui, jo ja estic pensant, veig algun vídeo d'un artista trans internacional i estic pensant si l'any que ve el podem portar. No? O si sigui, És una cosa que està sempre darrere perquè és com, és com el projecte més gran que, que té cultura trans ara mateix. Mig any abans del cabaret és quan ens posem en sèrio a, a tancar dates, a tancar sales, a buscar allotjaments. Nosaltres no som un equip professional. No, no, hem sigut, no cobrem per la feina que fem, però al mateix temps ens agrada que aquesta feina estigui ben feta i li, li dediquem moltes hores, no? que a vegades és una cosa que pesa, però li dediquem moltes hores. El Cabaret ha tingut un gran recorregut, no? des que vam començar el 2011, que era una cosa que fèiem el, el, per als actes de l'octubre, Uh, era algú com més petit, ho fèiem al, al, al local de Diables de Sant Andreu, que sempre han tingut les portes obertes per nosaltres. Va anar evolucionant amb el temps, van anar, va anar creixent, van anar creixent les ganes de nosaltres mateixos de créixer, però també de, pues, de la demanda del públic. No? Hi ha molta gent que vindrà a un cabaret, però una conferència no s'acostarien mai. No? Llavors, des d'aquest de, lloc també fer el... El cabaret trans era, és una manera d'arribar a persones que d'altra manera no s'acostarien. Doncs no no? El que hem fet per, per poder anar pulint aquest, aquest espectacle és anar incloent més persones a l'equip. No? Hi ha gent que no té per què participar amb altres actes de cultura trans, que sinó no cal els troquem específicament perquè vinguin al cabaret i ens ajudin amb el guió, amb fer les coses tècniques dels espectacles de Circa Eris, que ens ajudin amb la música... Et, et, et, et. i tota aquesta gent ho fa voluntàriament. Sí, la, la, la idea del cabaret era, primer, perquè són com números curts que ajuntem i després perquè està lligat al, al, al cabaret dels anys 70 al paral·lel, on hi ha tota aquesta història de persones trans a dels escenaris i és una mica com reivindicar aquesta posició i, i, i ferla o sigui, portar-la avui en dia, actualitzar-la i posar, posar persones trans que, que, que actuen a dal d'alt de l'escenari una altra vegada